Press är ett fartfyllt kortspel för alla åldrar som innehåller totalt 66 kort, värda mellan 1 och 12 poäng styck. Spelet består av 48 jämna färgkort som är uppdelade i 8 sviter i olika färger och av 18 udda specialkort. Specialkorten kan antingen hjälpa dig eller sabotera för andra spelare. Målet är att få färg eller triss. Tress spelas i stick, och spelaren som först når minst 100 poäng vinner. Yngst spelare börjar som dealer. Dilen blandar kortleken och delar ut tre dolda kort till varje spelare. Lägg resten av korten i en hög på bordet. Dilen kan välja mellan att lägga ut tre kort från leken, eller om hen har ett, spela ut ett specialkort. Turen som dealer går sedan vidare med dusch. Lägg kortlekens tre översta kort öppet på bordet. Dealen byter ut ett av sina kort mot ett av korten på bordet. Sedan går turen att byta kort vidare med dusch, och när alla spelare bytt var sitt kort läggs korten på bordet underst i leken och nästa spelomgång kan börja. Spelar dealen ut ett specialkort med pilar på Måste alla spelare en efter en göra det som kortet säger, i riktningen dealen väljer. Det startar alltså en kedjereaktion. Utspelade specialkort läggs underst i kortleken. Man vinner ett stick genom att få färg eller triss i specialkort. Vid triss får du trippelbonus. Poängen räknas sedan ihop och skrivs ner på poängkortet. Blanda sedan kortleken och dela ut nya kort. Specialkort med pilar påverkar alla spelare och startar en kedjereaktion. Dilen väljer riktning beroende på kortets pilar. Tjuven, frågetecknet, plusset och minuset gör alla att du får ta ett kort från en annan spelare. Sista spelaren drar ett nytt kort så att alla har tre kort på hand igen. När du spelar ut bomben åker valfri motståndare ut ur spelet lika många spelomgångar som bomber på kortet. Bomben detonerar också om du råkar få en från en annan spelare. Tar du bomben från kortleken eller från bordet händer ingenting. När omstarten spelas ut lägger alla utom dealen sin hand underst i leken och drar tre nya kort var. Och det var allt man behöver veta för att kunna spela Tress. Lycka till!